من المصحف ونحن نقرأ او نصلي وراءها لا حرج عليها ان تقرأ القرآن في صلاة التروح من المصحف فلقد ثبت في صحيح البخاري ان ذكوان مولى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يصلي ويقرأ من المصحف فلا حرج ان يقرأ الرجل او ان تقرأ المرأة في صلاة النوافل من كتاب الله تبارك وتعالى ولا حرج على من يصلي خلفه اما ما سألت عنه الأخت أنها تحمل المصحف ويتصلي مأمومة خلف أمي تقرا من كتاب الله جل وعلا الأولى ترك ذلك لا يجوزه أنا أقول لأنني أرى الآن كثيرا من إخواننا في المساجد يحملون المصحف خلف الإمام يا أخي هذا أمر ما عهدناه لا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرفناه عند الصحابة ولا عرفناه عند سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين يعني إن كان الإمام يقرأ من حفظه ويحتاج إلى رجل ليقف خلفه ليذكره إن نسي إن لم يكن في المسجد من يحفظ كتاب الله فحينئذ هذه ضرورة لا حرج أن يمسك المصحفة رجل من إخوانه من أهل الصلاة من جماعة المسجد ليقف خلف الإمام ليذكره إن نسي أو ليرده إن طلب ذلك أو سأل ذلك اما ان يفتح جل الناس في المساجد الان المصاحف وراء الامام فهذه بدعه لم نعهدها من قبل واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا اياكم لاتباعه